mal šem izlamal, međi koni mi ti sel U mojej prajiki všelijaka mišel Ej, všelijaka mišel, všelijaka duma U mojej prajiki všera večar bula że ja, mi nie da, ručičky, nožičky na mne vykladá. Daj mi pokój, ženiško moja, po me boli, hlavička moja, caria, daj mi pokój, ženiško moja, po me boli, hlavička moja a ženiško moja som si urobil, na kapát penieži som si zarobil. Daj Pokoj ženičko moja, bo me boli hlavička moja, carija daj mi pokoj zeniško moja, vo bo me boli hlavička moja Abo by mi pomaly, abo by mi bežec Abo by mi prímilej, tak už ich pohleže oh, oh, oh. Ku maľučkej nepujdem, a ku Veľka by me zabila, tom ja doma nešmím Ku maľučkej nepujdem, a ku